Τα πολετέρια 1. Το πάντοποόλιον 2. Το φάρμακειον Το φάρμακοπολέιον Το φάρμακοποόλιον 3. Το κουρέιον 4. Το πολετέριον χιματιόν 5. Το αρτοποόλιον 6. Το κρέοποόλιον 7. Το πολεταίριον εδωοδύμοον. Οκτώ. Το λαχάνο ποόλιον. Εννέα. Χιούπερα Δέκα. Το χετόιμο Το τάχου φαγέιον. Έντεκα. Χουαλίνε θυρή. Χε Δώδεκα. Χε τράπεζα, Τρίακαϊδεκα. Το καπελέιον. Τέσσερακαϊδεκα. Το σκύτο το μείον. Πέντε Το περιεγετικόν πράτεριον, he Ε περιεγετικέ μεσί τέια. Ε Το βίβλιο πόλειον. Επτα Το καφέιον. Οκτο Το πράτεριον καουσίμων, καουσίμουον. Εννέα καίδεκα. Ε Το δοχέιον πενσδίνεες.